السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد مزمل صدیقی ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں کافی عرصے سے مختلف عنوانات پر آپ سے بات کرتا رہا ہوں خصوصاً کوآپریٹیو کے تعلق سے چونکہ پاکستان بلکہ خاص طور پر سندھ کراچی میں امدادِ باہمی کے تقریباً تین ہزار کے قریب ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں اس کے علاوہ کریڈٹ سوسائٹیز بھی ہیں اور لیکن ان کے کچھ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو کافی عرصے سے حل نہیں ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم امداد باہمی کے بارے میں صحیح طور پر نہیں جانتے کہ امداد باہمی ہے کیا حالانکہ امداد باہمی ایک تحریک ہے اور یہ دھائی سو سال سے یہ تحریک چل رہی ہے اور اس سے دنیا کے مختلف ممالک جو ہے اس سے مختلف ممالک کا بلکہ جینبا میں کوآپٹیو الائنس کے نام سے ایک بہت بڑی تنظیم ہے جس کے سو سے زائد ممالک ممبر ہیں اور وہ کوپریٹو میں صرف یہی نہیں کہ صرف ہاؤزنگ ہے یا کریڈٹ ہے بلکہ ایگریکلچر سوسائٹیز ہیں بینکنگ ہیں انڈسٹریز ہیں مختلف اس میں تقریباً ڈیڑھ سو زائد اس کے سیکٹر میں سوسائٹیز ہیں لیکن ہم بدقسمتی سے پاکستان میں سوائے دو چار کے علاوہ اور سوسائٹیز کے بارے میں ہم نہیں جانتے تو یہ ہمارے لیے بڑا افسوس کا مقام ہے دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور ہم کو اس بات کا یہ رکھنا چاہیے کہ یہ جو امدادِ باہمی کے اصولوں پر جو کام ہو رہا ہے یہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بنائے گئے ہیں یہ نہیں کہ صرف خالی نظریاتی طور پر نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے روشنی میں یہ تحریک چل نہیں ہے اور ان کے مسائل کا حل جو ہے وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا جب تک کہ آپ امداد باہمی کو نہیں سمجھیں گے اس کی تعلیمات کو نہیں سمجھیں گے اور جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے ٹریننگ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ کوئی کام سلیقے سے نہیں کر سکتے اس وجہ سے آج جو ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ مسائل دو طرح کی سوسائٹیز ہیں تو اسکیم 33 جو کراچی میں ہیں اس کے جو ہے ڈیڑھ سو سے زائد سوسائٹیز ہیں ان کے بہت سارے مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرتے نہ ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں نہ ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں تو پھر کام مسائل کیسے ہم لوگ دن بہ دن اور مسائل کے گڑھ میں ہم گرتے جا رہے ہیں تو اس لیے میں نے آج سے یہ پروگرام شروع کیا ہے کہ اسلام امداد باہمی اسلامی تعلیمات کی روشنی پہلے آپ اس کو سمجھیں اس کے بعد میں ہم مختلف اس کے پہلوؤں پر بات کریں گے اور حقیقت سے ہمیں منہ موڑنا نہیں چاہیے حقیقت یہ ہے کہ جب تک کہ ہم کسی چیز کو پوری سطح سمجھیں گے نہیں اس کی ٹریننگ تربیت نہیں حاصل کریں گے ہم کیسے کام کر سکتے ہیں اور آج جو ہے بے اصولی کے طور پر سارے کام ہو رہے ہیں اس لیے کہ جب تک کہ آپ اصول سے کام نہیں کریں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے چاہے وہ معاشی طور پر ہو چاہے وہ رہائشی طور پر ہوں یا وہ سماجی طور پر ہو تو اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ جو ہے ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے قرآن بجید قرآن اللہ تعالی کی کتاب ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے حرض صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں قرآن کے احکامات کی روشنی میں اگر ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اے اے یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں ترتیب کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے لیکن میں ترتیب کے سویاں بیان کرنا ذرا میرے لیے مشکل ہے تو اس لیے میں اس کو پہلے تحریر کر لیتا ہوں اس کے بعد میں پھر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اسلامی تعلیمات میں سب سے زیادہ محترک محترک اور جاندار عنصر جس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ امداد باہمی یعنی کوآپریشن کہتا ہے زندگی گزارنے پر سبق یہی ہے کہ انسان دوسرے انسان کے کام آئے اور اس کی مدد کرے دنیا کے دیگر مذاہب میں بھی امداد باہمی کا عنصر انسانی زندگی میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے لیکن اسلامی طرز زندگی میں امداد باہمی کا طریقہ کار بنیادی اور معاشرتی زندگی میں اس کو اولیت دیتا ہے اسلامی تاریخ میں اس اس عمل کی گواہ ہے جب تک مسلمانوں نے امداد باہمی کے ذریعہ اصولوں کو اپنائے رکھا اور ان کو اپنے روز زندگی میں اپنائے اور قریبی حیثیت میں رکھا تو قیصر وہ کثرہ جیسی مضبوط حکومتیں پاش پاش ہو گئیں اور دنیا کا مضبوط سے مضبوط معاشرہ قدیم تہذیب و تمدن میں اسی تباہی سے نہ بچا سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں میں مشترکہ مفاد کہ ایک مقابلے میں ذاتی مفاد کو پسے پر ڈال دیا تھا ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ امدادِ بانی کے جذبے کے تحت ہر چھوٹا کام با آسانی سے الفاظ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے صرف لگن اور محنت کی ضرورت ہے جھاڑو کا ایک دن کا کوئی حیثیت نہیں رکھتا لیکن بہت سے دن کے ایک جگہ جمع ہو کر وزنی سے وزنی چیز کو اپنی راہ سے ہٹا دیتے ہیں ایک بند پانی کو زمین جسٹ کر دیتی ہے اور بڑے سے بڑے تناور کر دیتی ہے اور پانی دریا کے شکل میں جب تبدیل ہو جاتا ہے لیکن بڑے سے بڑے تناور درختوں کو آنے واحد میں اکھاڑ پھینکتا ہے غلام صفور صاحب اسلام کے جدید زبانوں کے قومی یونیورسٹی اسلامیات کے مطالعے کے شعبے سے فارغ التحص ہے عطاء اللہ فیضی صاحب نے شریعہ اور قانون کی فیکلٹی میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے خدمات انجام دیں معاشی امداد بامی کے جدید ادارے اور اسلامی نقطہ نظر کے عنوان سے دونوں حضرات نے ایک تحقیقی اور تنقید دی جائزہ پیش کیا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسلام نے معاشرے کو پرامن رکھنے کے لیے امداد باہمی کا دس دیا تاکہ تمام مسلمانوں کے باہمی احترام کے رشتے کو باقی رکھتے ہوئے ان کے معاشی معاشرتی اور دیگر اجتماعی مفادات کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے باہمی امداد کے جذبے کے ذریعے یہ افراد معاشرے میں اخوت ہمدردی اور محبت و احترام کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جس سے معاشی و معاشرتی استحکام بھی حاصل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اس جذبے کو ایک اصول اور قانون کے طور پر فرمایا ہے ارشاد بھاری تارہ ترجمہ اور لوگوں کو دشمنی کی وجہ سے انہوں نے تم کی عزت والی مزید سے روکا تھا تمہیں اس بابر آمدہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادہ کرنے لگو اور ان کی نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو اسلام نے انسانوں کو عام طور پر اور مسلمانوں کو خاص طور پر تعلیم دی کہ ایک دوسرے سے تعاون کرے اور اس میں مالی تعاون سر فہرست ہے جس کے لیے باقاعدہ زکوۃ و تطقات کی صورت میں ایک نظام دیا گیا جس کی بنیاد باہمی ہمدردی و تعاون اور اکوت ہے مقصد معاشرے سے غربت و اصطلاح کا خاتمہ اور سود کو ذخیرہ اندوزی فریڈ چوری اور کرپشن جیسی برائیوں کا خاتمہ اور سود کرنا ہے البتہ سرمایہ نظام کے زیر اثر آج کے جدید معاشروں میں امداد باہمی کے نام پر بس ایسے جدید ادارے وجود میں آئے ہیں جنہوں نے اسلامی معاشرے پر بھی گہرے اثرات مرتب کیے ہیں ایسے میں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تحقیق کرتے ہوئے ان جدید بد جدید مالی معاملات کے اداروں میں پائے جانے والے نقائص کو واضح کرے تاکہ ان میں موجود خرابیوں اور محرکات سے بچا جا سکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی وزیر نا... وہی نازل ہوئی آپ نے اپنی کیفیت کو اپنی مح... زوجہ محترمہ ام المومن سید فتیجہ فتیجہ تقبرا رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تو انہوں نے اپنی شوہر کی پوری زندگی کے چھ جملوں میں بیان کر دی یہ چھ جملے حقوق لباس سے تعلق رکھتے تھے آپ صلاح رحمی کرتے ہیں نمبر دو ہر سچی بات کی تردیق کرتے ہیں نمبر تین دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں نمبر چار دوسروں کو کما کر دیتے ہیں بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں نمبر پانچ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں ہر حق والے کا ساتھ دیتے ہیں مفہم صحیح بکاری و مسلم ان چھ نکات میں سے ہر ایک پوائنٹ پر کتاب لکھی جا سکتی ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین اسلام کی اساس بھی انداز کے اساس ہی امداد باہمی کے اصولوں پر رکھی گئی ہے نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو سور معاہدہ القرآن اس تعاون میں امداد باہمی بھائی چارے کا تقاضا یہی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں ایک دوسرے کے لیے سہارا بنیں یعنی امداد باہمی کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے ہمارے معاشرے میں امداد باہی کے وہ اہمی اہمیت حاصل نہ ہو سکی ایک اسلامی ملک ہونی سے ہونی چاہیے تھی ایک دوسرے کی حفاظت کرنا مل جل کر دکھ بانٹنا اسے امداد باہمی کہتے ہیں اور امداد باہمی کا مطلب کسی کو قرض دینا نہیں بلکہ اس کی طرح مدد کرنا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے قرآن کریم اور احاطی سے مبارکمہ امداد بامی اور تعاون کی بڑی ترغیب دی گئی ہے مسلمانوں کو ایک دوسرے کو بھائی کہا گیا ہے ہمارے بھائی ہی بھائی کو دکھ میں تکلیف بے ترفتہ دیکھ کر خوش نہیں ہوتا اس کے دکھ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تمام لوگوں میں یہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ پہنچانے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پسندیدہ نیکی یہ ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کی زندگی میں خوشی آ جائے کسی کی ترقی دور ہو جائے قرض کے ادائی کا انتظام ہو جائے آدمی آدمی ان کی دوا ہے ان کا خوشنی ہونے میں کیا چھکیں دوسروں کا کام آتے ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ان کا سہارا بنتے ہیں محتاج ضرورت مند اور نادار بےآسرار لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو ناظرین کرام ہم ان باتوں کو ویسے سمجھتے تو ہیں سب کو پتا ہے لیکن عملی طور پر ہم اس پہ جو ہے غور نہیں کرتے نہ اس پر عمل کرنے کی طرف توجہ دیتے ہیں ویسے تو یہ نہیں کہ اللہ کے بندے ہیں ہزاروں کی تعداد میں یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن عام طور پر جو ہماری مشکلات ہیں سوسائٹیوں میں اس ہے کہ ہم ایک دوسرے کے تعاون نہیں کرتے ایک دوسرے کی مدد اس لیے ہم ہر کو یہ چاہتا ہے کہ ہر سوسائٹی والے چاہتی ہے ہم اپنی میں مرضی سے ایک دوسرے سے نقصان ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے اس کے لیے ہم آئندہ بات کریں گے میری اس ویڈیو کو دیکھیے اگر میں کوئی باتیں نامناسب ہیں یا ایسی ہیں جو آپ سنچے کہ آپ کا نزدیک نہیں ہوتا ہے تو آپ نے مطلع کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور انشاءاللہ پھر آگے بات کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ